السلام عليكم ومرحبا بكم معكم الدكتور عمر القيسي واليوم راح أتكلم لكم على خبر جديد لمرضى الثلاثيمية الـ FDA اللي هي منظمة أمريكية مسؤولة على الموافقة على الأدوية الجديدة والأمور المستحدثة في المجال الطبي وافقت على علاج جديد جين ثرابي علاج جيني يستخدم تبديل الجينات التالفة لعلاج أمراض معينة، من ضمنها سمحت بعلاج مرض الثلاسيميا. هذا العلاج الجديد هو ثورة يعتبر طبية وبداية طريقة جديدة لعلاج الأمراض، فالموافقة عليه تعتبر حدث مهم. الكل ما يقدرون الآن يفرحون هلقد لأن الموضوع بعد مو بهاي السهولة يصل للجميع، لكن أريد أن أمل للناس اللي عندهم مرض الثلاسيميا وبالاخص بيت الثلاسيميا. طبعا الثلاسيميا بشكل بسيط حتى يفهموه الناس اللي يجوز ما عندهم بالمجال الطبي خبره هو مرض دم يصير خلل بتكوين الهيموغلوبين بسبب مشكله وراثيه، خلي شوية اشرح لكم على مخطط حتى تفهمون اكثر الموضوع وبعدين ادخل على موضوع العلاج الجيني، الموضوع راح يبدا في الخليه من الكروموسوم رقم 11، هذا الكروموسوم يحتوي على جينات تدخل في تكوين الدي ان اللي خاص بالتكوين الهيموغلوبين الحامل للأكسجين فراح يصير عندنا شغله اسمها بوينت ميوتيشن شنو أقصد بوينت ميوتيشن يعني طفره نقطيه يعني راح تصير في جزء من هذا الدي ان اي مو كامل جزء من هذا الدي ان اي في كودون من هذا الدي ان اي وراح تصير لنا بوينت ميوتيشن راح يتغير بها تكوين معين هذا التغير راح يؤدي لك الى انه يصير خلل مستقبلي في تكوين الهيموغلوبين على كريات الدم الحمراء. الهيموغلوبين بشكل طبيعي يتكون من بتا تشين وألفا تشين. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين وعن جزيئة الهيم اللي تحمل الحديد اللي يحمل الأكسجين. هاي الجزيئات البروتين مقسمة على عدة خلينا نقول سلاسل. منها بتا ومنها ألفا. الطبيعي يتكون عند الإنسان هو بيتا وألفا طبعاً عندنا أنواع ثانية قليلة بالدم لكن الشائع والأكثر هو هذا الهيموغلوبين أدولت اللي هو يحتوي على بيتا وألفا طبعاً لما يجي للدنيا الطفل اكو نوع هيموغلوبين بعدين يتبدل بهيموغلوبين ثانية ما يدخل يعني تفاصيل عميقة لكن بالنهاية هو يتكون من هذه الأربع شينات اثنين من عندهم بيتا واثنين ألفا اللي راح يصير شنو في ثلاسيميا بيتا طبعاً راح يصير خلل بتكوين البيتا تشين نتيجة لهاية الطفرة النقطية اللي صارت وبالتالي ما راح يتكون لك بيتا تشين طبعا اشقد درجة عدم تكونها او اشقد الخلل الصار هو اللي راح يحدد لك انت من يانوع آه ثلاسيميا من يانوع ثلاسيميا فقر الدم هل انت من الخفيفة او من المتوسطة او من الحادة الشديدة اللي هي ميجر نسميها راح تتبدل البيتا تشين بسيجما تشين و فراح يطلع هيموغلوبين غير طبيعي هذا الهيموغلوبين لما راح يزداد على كريات الدم الحمراء راح يؤدي لك إلى آه تشوه بها وتكسرها يا إما بالدم أو يا إما بالطحال آه عن طريق خلايا اسمها مايكروفاج أو خلايا البلعم الكبيرة راح تبتلعها وتكسرها وراح يتحلل عندك الدم وطبعا راح تحتاج تبديل دم أنت بشكل مستمر في هاي الحالة الميجر. طيب بس تكلمنا عليها خليني أتكلم الآن على العلاج الجيني لهذه المسألة العلاج الجيني لهذه المسألة انه عندنا شخص عنده بته ميجر آه هذا الشخص ايش آه راح نسويه راح ننطيء آه أدوية حتى نخلي نخاع آه العظم الخاص بي ينتج أكبر كمية من الخلايا الجذعية اللي هي خلايا طبعا مسؤولة عن تكوين كل منتجات الدم عندك، فرح ناخذ هذه الخلايا الجذعيه اللي تكونت، طبعا اللي حامله الدي ان اي اللي بمشكله اللي تسوي لنا بتثلاسيميا وراح نخليها في المختبر حتى تتم معالجتها. العلاج الجيني هنا أنا ينقسم ان فيفو وان فيترو. ان فيفو اللي هو علاج جيني انه نحقن حامل الجينات اللي شوية راح افهمكم عليه داخل جسم الانسان، داخل جسم نفسه الشخص المصاب بدون ما يكون تدخل بالمختبر، ان فيترو اللي هي راح ناخذ الخلايا نعدلها بالمختبر ونرجعها للشخص، فهذا العلاج الجيني الخاص بالثلاسيميا راح يكون بهذه الطريقه راح يعالجوه بالمختبر، الفكره بما يعني حتى تفهموها بسيطه آه انه احنا راح ننقل جينات ناخذ الجينات الخاطئه نمسحها ونبدلها بجينات آه جديده معدله صحيحه، طيب راح تسالني السؤال المهم شلون؟ دكتور شلون راح نبدل الجينات انت يعني الكلام ده تحكي سهل بس هل نكون صائحة شلون راح نبدل الجينات طيب الطريقة راح نستخدمها شنو طريقة احنا كبشر لها من آلاف السنين إنه احنا تتبدل جيناتنا بها راح تقولي دكتور وين هاي الطريقة شون شاعدنا مختبرات قبلك لا يا حياتي عدنا فيروسات الفيروسات هي نواقل الجينات كلش فعالة وايضا كلش تكون جيدة فراح نستغل الفيروس مكان ما يكون عامل مرضي يساعدنا في نقل جينات صحيه شلون راح ناخذ احنا من عنده اه جينات السيئه ونحمل عليه جزيئات دي ان اي احنا طبعا احنا, احنا نريدها تروح للخلايا حتى تغير شيء معين ونبقي اليه اللي تسمح لنا بدخول الخلايا فما راح يخترق الخليه راح يزرع بيها آه راح يزرع بها شفرات وراثية معدلة إحنا رايديها مو شفرات الأصلية كفيروس وبالتالي هو الآن ما تتعامل كفيروس تتعامل كفاكتر كناقل آه ناقل للجينات فهذا الناقل هو يكون فيروس بالعادة فراح نحقن هذه الخلايا بفيروس آه هذا الفيروس راح يكون بالتعديل على هاي البوينت آه وبالمختبر راح ننطيه الفيروس لهذه الخلايا وبالتالي راح يتم تعديل جزيئة آه DNA داخل هذه الخلايا وبالتالي خلص الخلايا الان هاي الخلايا الجذعية اللي كانت بها آه خلل الان صارت خلايا سليمة نقدر نرجع ننطيها للشخص نفسه ونحقنه بها مرة ثانية وراح تروح لنخاع العظم وبالتالي آه هاي الخلايا راح تبدأ طبعا قبل هذه العملية راح نجي نحن نعرض الشخص لأشعة آه حتى نموت كل الخلايا الجذعية القديمة الموجودة بنخاع العظم ثم نحقنا بخلايا جذعية جديدة فتكون هذه فقط الموجودة الخلايا السليمة اللي راح تنتج لك أنت الآن آه خلايا دم حمراء ريد بلاد سيلز طبيعية تحتوي على الثلسيمة وبالتالي هذا العلاج آه. راح يكون علاج لمرة واحدة وعلاج نهائي لمرضى الثلاسيميا يكونون بعدها خالين من مرض الثلاسيميا، بالأخص ميجر اللي يكون يعني مؤثر طيب علاج سعره 2.8 مليون دولار هل هو متاح للجميع؟ طبعا الجواب هو لا الموضوع بعده في بدايته لكن هذه خطوة نحو مستقبل راح تتعالج بأمراض كثيرة بهاي الطريقة أمراض كانت يعني سابقا تعتبر من المستحيل علاجها نهائي يعني ممكن تتعالج بهذه الطريقة فهذا خبر جيد هذا خبر مفرح هذا خبر يدل على تطور علمي هائل فهذا حبيت أو أصله أتمنى لكم يوم طيب وألقاكم في فيديو آخر مع السلامة